У лівому меню кабінету обираємо розділ «Закупівлі плани Прозоро», перевіряємо, чи обрана вкладка «Конкурентні закупівлі» та клікаємо на «Фільтрувати». Далі відкривається вікно з параметрами для пошуку. Обираємо. Наприклад, пошукаємо всі актуальні закупівлі молочної продукції на суму понад 50 тисяч гривень. Для цього обираємо статус закупівлі «Очікування пропозицій» та «Період уточнень» тип процедур «Відкриті з особливостями» та «Спрощена закупівля». Далі вкажемо очікувану вартість від 50 тисяч гривень і без верхньої межі та знайдемо відповідний код класифікатора. Система сформувала вибірку тендерів за вказаними параметрами. Ви можете як звузити їх, так і доповнити пошук наприклад, додавши необмежену кількість класифікаторів, конкретних кодів замовників тощо. Однак, коли ви скасуєте обрані фільтри, система поверне список у загальний вигляд, в якому відображатимуться всі актуальні закупівлі, що є на Прозоро.